اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے پھر اس پہ ڈٹ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی حضور کس بات کا خوف ہے تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا یاد رکھیں اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا پھر اس کا دین نہیں چلتا پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا <تصفح> پاگنے نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھے سے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا کمزور سا مسلمان لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھیے حضرت موسیٰ علیہ سلام فرون کے دربار میں کھڑے ہیں چاروں جانب دشمنی دشمن دشمن ہے جادوگار آ گئے انہوں نے سانپ چھوڑے حضرت موسا کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا صاف پھینک دو کہنا چاہیے نا کہ یا اللہ ایک ہی تو اتنے سامپ ہے بچانے کے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے یہ, یہ میرا راب کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملازہ کیجیے میرے عزیز اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسا ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا بس تو ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہے ڈنڈا ہاتھ میں ہم کہیں گے جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسا نے ڈال دیا کا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسا نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہ بنا دیا اب کبھی اصا بھی ازدہ بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اصدہ بنی ہے لیکن قرآن کہتا جناب نے ڈالا تو اللہ نے اصدہ بلکہ سے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسا پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے تو اس کو دریا میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا ماں کا انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں دین کو ماننے والے ماں کے دل میں اللہ نے القاع کی. کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسا کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریا میں ڈالا اللہ نے فرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسا کے پاس قوم آئی قرآن پڑھیے کہ جناب پانی چاہیے استس کا قوم ہی موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم نے کہا فن فاضر حوصلہ تھا آشارہ تھا آئی نا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو عقل والا آدمی ہوتا تو ہر جاتا کہتا یہ اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے اتر حضرت مارو پتھر پہ ڈنڈا اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا کر کے ڈنڈا لگایا من اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عشا مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لہتو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا سوچتا ہوں اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا کہتا دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوم کی غلامی کر میں تجھے معبوم بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی میں اب اس کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں ہل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی تیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلواریں نیزے فرعون پیچھے آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اب کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہاں پانی پہ پانی ڈنڈا مارو اب حضرت اللہ فرماتے موسا نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خشک ہو گیا بارہ چشمے بن گئے بارہ رستے بن گئے دریا میں سے حضرت مسالک سلاۃ و سلام گزر گئے اور اللہ فرماتے فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے جب انسان کو یہ انشراہ صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے غور کیجیے کیا جملہ کہہ دیا میں نے پھر اسے نماز کا پھر پھر اسے نماز بوجھ نہیں بلکہ نماز نہ پڑے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے پھر عبادات تخوا پرہیز گاری پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے قرآن مجید فرقان امید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پر ڈٹ جاؤ مسلمان بنو تو پھر اسلام پر پھر یہ جو کمزوری ہے نا یہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں چلتے ہیں ابھی ابھی پرسوں، بانے ہی لے ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ علیہ جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے پورا اب وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا یقین کی دولت نعمت, نعمت, نعمت, نعمت, نعمت, نعمت اللہ دلع دلع ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللذین قالوا ربون اللہ سم مستقاموا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے کھڑے ہو نہیں اللہ ہی رب ہے اللہ ہی دینے والا اللہ ہی مالک اللہ ہی ہمارا رازی کہے رب ہی ہمارا سب کچھ جب ڈٹ گئے تو فرم پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں فرشتے کیا کہتے ہیں اللہ تخاف غم نہ کرنا خوف نہ کھانا تو ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا وہ کیسے عطا کرے گا وہ میری مدد کس طرح کرے گا نظام کیسے چلے ڈٹ جائے ڈٹ جائے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے گزارہ کرنا ہے. میرے مالی کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر جب ڈٹ جائے گا تو اللہ ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نظول کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھ اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی جو معاف کرنے لگ گیا جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا جو معاف کرنے لگا غلطیاں معاف کرنے لگا جس کو ایک دولت یہ مل گئی اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں درگزر کرنا دوسرا رب و رسول پہ یقین کامل رکھنا اسے کائنات کی ہر شے مل گئی میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو ارض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا جس آدمی کے زین میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے بے کیف سجدہ روٹی روٹی سی عبادت اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے میرے خلاف ہی لگے ہوئے میری بات ہو رہی ہے, اصل اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی او بھائی یاد رکھیں یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں یقین کی دولت دیں